Jeg har egentlig altid sagt til min søster, som også altid har sagt til mig, Katrine, du skal ind på universitetet. sagt, nej, jeg skal ikke på uni. Jeg tror, jeg har set det som noget... Det ved ikke, som noget, noget meget voksent. Jeg har godt nok været utrolig voksen i dag, Jeg føler jer selv. Jeg har været inde og øh, bestilt internet for første gang i livet. Så har jeg bestilt med et eget mobilabonnement. Ja, det har mine forældre betalt for mig indtil nu. Så er der bare en hel masse udgifter, som jeg ikke har haft før. Og så er det jo lidt det der med, sådan, altså, hvad er nice to have og hvad er need to have. Så jeg synes, det er sådan lidt svært at finde ud af, hvad der er vigtigt for mig at prioritere i øjeblikket. Jeg skal også ligesom have noget at spise, kan <laughs> man sige. Kæft mand, jeg kommer til at leve af Efter at have to års sabbatår, hvor jeg egentlig bare har rendt rundt og prøvet at finde ud af, hvad jeg vil, og, og hvem jeg er, så tror jeg faktisk, at det sgu nok er det, der er ved at falde på plads. At den her identitet, jeg ligesom har fået opbygget igennem de sidste to år, hvor jeg har prøvet tusind forskellige ting, er sådan snøret sammen til det, jeg så interesserer mig for og vil tage en bachelor i. Indtil videre, så er jeg jo bare en forvokset gymnasieelev. Altså så tror jeg også, at det er vigtigt, at man ligesom får pillet sig selv ned for sådan en universitetsuddannelse at altså indtil videre så er vores viden den er også begrænset, som hos jer om et halvt år, der tror jeg at det er det mere at være sådan hej som er medicinsstudente, men, men indtil videre så er det, så er det bare vi har ikke noget had i nu, men det har vi snart. Jeg var med i den kalde klassisk kølerbar, altså gerne som værelsbelysning fordi jeg så ryger det ind. Så jeg skal faktisk også lige have sådan lidt undervisning i hvordan fanden man egentlig vasker tøj. Så synes vi så vasker var på 30. år. Min mor har været rigtig i gang med at forklare mig om ædge og vaskepulver og ikke helt top, men sådan og hvordan man gør, men det er, som om det rører sgu ikke, det rører sgu ikke ind, også fordi det har ikke været så nødvendigt derhjemme. Men nu kan jeg jo blive nødt til at lære det. Måske det har virkelig. Nej, bokser. En ting, som man skal have lært hjemmefra, som er at lave mad. Det er en ting, jeg ikke har lært. Det er intet vinder end spinat og ris. Og det er det. Så det er bare lige for at pointere, hvor vigtigt det er. Og lære nu for helvede at lave mad. Lærer det for helvede at lave mad. For hans egen skyld. Jeg tror måske, at jeg forventede, at springet fra fra gymnasiet til at gå på universitetet, det var større. At jeg overtænkte en lille smule, at det faktisk ikke er så stort og farligt, som man lige skulle tro. Altså i gymnasiet, der var der selvfølgelig lidt holdende i øren. I folkeskolen var der rigtig meget holdende i øren, men på universitetet, de er altså, fløjtende lige glade, om du, om du laver din lektier, eller du går op til undervisningen. Vi har ikke mødepligt til nogen ting, vi kan bare gøre, hvad vi vil i, så i teorien. Vi skal bare møde til eksamen, og så skal vi kunne finde ud af det det er jo rigtig meget uden at lære. Det kan man ikke komme udenom. Altså sådan medicin. Man skal virkelig lære mange begreber på latin. Og det frygter jeg sindssygt meget. Altså helt vildt. Jeg har jo altså nu kommet som en guldfisk, og så har jeg valgt et studie, hvor jeg bare skal huske alle ting i hovedet. Hvis jeg skulle give mig selv et råd til, da jeg lige havde læst mit brev, hvor der stod, at jeg var kommet ind på uni. Nu kan jeg tage en bachelor i noget. Åh, oh, det lyder så voksen. Det lyder så vanvittigt. Så ville det nok være, at jeg skulle prøve at lade være med at se så meget på det store billede om, hvad Aarhus Universitet er som institution, men at jeg i stedet skulle, skulle gå ind og kigge på noget skema og tænke, okay, så har jeg noget, der hedder værkanalyse hver mandag, og det lyder da enormt spændende. Og, altså, at jeg ligesom brød det ned i lidt mindre stykker, så det var sådan lidt nemmere at, at sluge, tror jeg. Lidt stændingsbillede fra en, en ordinær tirsdag aften, når man nu har startet på studiet. Te og lektier. Der mangler mange, der stresser rigtig meget i starten. Og så klarer det, det fint til eksamen. Altså, der, der, man, skal sådan, sådan, man skal ikke stresse for meget. Man skal ikke stresse for lidt. Man skal sådan finde den her gyldne, gyldne balancegang, hvor man meget arbejde man skal ligge i det. For et, man skal anse det, for hele tiden vide, som et fuldtidsjob. Så man skal gerne i de der 40 timer om ugen i at gå på universitetet. Og hvis og hvis der er noget, der lige pludselig du sidder en aften, og du bare læst altså 60 timer gennem ugen, og det er bare... Og du bliver bare ikke bedre til det, sådan... Klokken et, sagt, jeg skal i seng. Gud, hvor skal jeg i seng. Jeg skal være i morgen. Jeg skal forelæsning og alt det klassiske. Så må man jo også på en eller anden måde finde andre veje. Og sådan prioritere, at man skal have et liv ved siden af. Det er man nødt til. Jeg det er 5-6 lange år. Puha. Det her, det er sådan et... Et kapitel i mit liv, som jeg... Virkelig har ventet på, men ikke har været klar til endnu. Men nu kan jeg mærke, at nu er jeg klar til det Og det... Det er bare pissefedt Hold kæft, jeg har virkelig... Øh... Høje forventninger til, at det her det bliver... Great times Så er det jo bare 6 år, det Nemt 20 år selvfølgelig, så gør jeg lige noget praktik bagefter Så skal jeg lige specialisere mig, det tager 5 år Ekstra 12 år 12 år, så er ja, jeg speciallæge. Det er ret fucking lang tid. <laughs> uh -huh. ja. Så må jeg bare nyde det. Man skal huske at nyde studietiden. Der er ingen grund til at skynde sig gennem det. Hvad med at se på det, se på det som noget, der skal overstås? Fordi det er måske nu, vi har fået den bedste tid at vores liv.